Ήταν μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση και πολύ σοβαρές εισηγήσεις. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή ακούσαμε για τον λαϊκισμό, η Ελλάδα στα χειρότερα χρόνια της μεταπολίτευσης και στα πιο δύσκολα κατά τη γνώμη μου, από το 2011 μέχρι το 2015, έζησε μια μορφή μεγάλου λαϊκισμού εξαιτίας τη αντιπολίτευσης Τότε. Η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, έτσι όπως παρατηρώ εγώ τα πράγματα, θα παραλάβει καμένη γη, σε όλου τους Και πολύ φοβάμαι ότι πάμε να ζήσουμε πάλι μια μεγάλη μορφή λαϊκισμού και ακόμα χειρότερη. Και το ερώτημα που θέτω είναι τι πρέπει να κάνει το ελληνικό πολιτικό σύστημα, το οποίο πιστεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρώπη, για να αντιμετωπίσει και να κερδίσει το... Λαϊκισμό που έρχεται και μας χτυπάει την πόρτα μετά από τις επόμενες εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, τώρα, μπορούμε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το λαϊκισμό. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση ο λαϊκισμός. Φοβούμε ότι έχει εξουδετερωθεί ως έννοια ε, λόγω της καθολικότητός της. Δηλαδή, επειδή όλα έχουν μια χρειά λαϊκιστική φτάνουμε σε ένα γενετικό πρόβλημα της δημοκρατίας και, και πολλές φορές ακούω ότι πρέπει να επινοήσουμε τον καλό λαϊκισμό τον προοδευτικό, τον φιλοευρωπαϊκό ο οποίος θα απαντήσει στον κακό λαϊκισμό κατά τη ότι πρέπει να χτυπήσεις τον πάσαλο με πάσαλο για να λύσεις το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή που αφορά ε, την, την, κρίση της, την, την γενετική κρίση της δημοκρατίας. Λοιπόν, Αυτό δεν το συζητήσαμε σήμερα, αλλά δεν... η κρίση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας έχει και ορισμένα γενετικά χαρακτηριστικά που, που αφορούν την έννοια της δημοκρατίας καθε αυτή. Και υπάρχει και, και κάτι άλλο εδώ, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. παρακαλώ, παρακαλώ. Είναι το εξής στροφοδοτό. ότι... Ναι. Με τροφοδοτείτε, ναι. Είναι το ότι ορισμένοι όροι όπως ο λαϊκισμός, έχουν ιστορικά καταληφθεί με ορισμένο περιεχόμενο. Όταν πας να παρέμβεις διορθωτικά, επιτυγχάνεις ακριβώ το αντίθετο, διότι αφήνεις να υπονομηθεί ότι υπάρχει ένα υπόλοιπο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί προς μία σωστή κατεύθυνση, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Αλλά αυτό, όπω είπατε, είναι θέμα ενός άλλης συνάντηση, ενός άλλου συνεδρίου. Έξις μόνο. Πρώτα απ' όλα, σχετικά με όλη τη συζήτηση, η οποία είναι τεράστια βέβαια και γίνεται συνεχώς περί λαϊκισμού και δεξιού ή αριστερού λαϊκισμού, θα έλεγα πολύ απλώς σαν μια πρόταση προ σκέψη, συζήτηση ή οτιδήποτε. Ε, πέραν από την έννοια που είναι καθοριστική της διαμόρφωσης ενός φαντασιακού υποκειμένου εμείς που μας οδηγεί σε πολιτικές ταυτότητας, σε tribal politics και τέτοια, και σε αντιπαράθεση με ένα φαντασιακό άλλο, θα μπορούσε κανείς να πει ότι πέραν αυτών των δύο συστατικό στοιχείο ενός ε, ορισμού του λαϊκισμού είναι η απολυτοποίηση της δημοκρατικής αρχής η βάρο της φιλελεύθερης αρχής εν ονόματι υποτίθεται της κοινωνικής αρχής. Νομίζω ότι αυτό μπορεί κανείς να το, κάπως να, το χρησιμοποιήσει ως μια βάση για έναν ορισμό.